Kako možete da priđete, možete da priđete umijaši, možete da priđete aj I tako isto ide se u E sad, prva tehnika je kote, napad je kote, znači napadan šake. I za ove pozicije, kad se približim, problem mi je da napadnem ovu stranu, zato što je ova ruka daleko. Razumete? mogla pokušam, ali je ovo suviše blizu. To znači iz ove pozicije spuštam bokem s druge strane, idem pravo na njegovu prednju ruku. Znači odavde, u momentu kada prođemo, je ovo. E sad idemo tri koraka nazad. ova porte. Dači kako stoji partnerova Ovo. dole ispod lača, znači ispod pokena dole ispod pokena i je prošao. Još jednomajte. A što radi? Ja vidim to je pote. Pro